බඩ බහින්න වල නම් ඒකට වෙන්නේ බඩ සුදුස්සන් නැත. කියන්නේ ඒක සුදුස්සන්. ඒක දැක්ක ඕක ඕක ගොඩාක් මේ තඹ ගන්නවා. අරගෙන කතාය කරන්නේ තඹ ඒක තඹගෙන ඒ වතුරෙන් හදාගන්න තමයි කියපේ කඳ. ඒකට ඒ දුරු ප්‍රමාණය දැලා ගාන අර විදිහටත් දැන් හැබැයි දුරු අතරෙන් තමයි කැඳේ තම්බ ගන්නකොට ඊරිපත් ඒ අතරෙන් තමයි කැඳේ ගන්නවා. මේකට විශේෂයෙන් අරකට හරියි බල බහිනත් ඒක ඉක්ුණියත් දඬු දුරු කන්නේ මාදුරු කට තමයි. දැන් මේද කොට කරගෙන අයතට. අපි නアウト gider. ඒ අපේ සිංහල වේගය විවිධයේ කියලා කිරි දාලා පොල් කිරි ද බඳිනවා. ගෙඩි জাতীয় දාහට ටිකක් ගෙඩි ওই වෙන්නේ දුම් නැල පොලේ වගේ දේලා කුප්පරෝලියුන් ද වෙනයි, තරබේදේ පෙ වෙනයි, ඇස් දෙක තුනයි, ඒ විදිහේ එකම කැඳේ විවිධ දුන්නා. මේ කැඳ කියන්නේ. ඒකලා ඒ පොල පොල කැඳ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒවා අපේ රටේ බහුලව තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගලෙදෙන කරන යුතු වැඩි දැන් ගොඩක් දාගේන යුතු වැඩි ඊළඟට කෙනෙක් නා වගේ ඔබට උනලා මේක ඉදිරිපත් කෙරුවත් අපි ජෝන් සතුටින් ඔබලා යනවා කොමාරි පණා දිනේ ව නැවති මේ කඩුව දෙකෙන් විරේගුණක මොකද හිතන්නේ මේ වේද මහතු දැන් මේ කියන කතා ඇහුවා හැමදාම ලග්ගලුරු මේ ගැන කතා කරනවා අපි දැන් මේ ශාලිදාස වේද තනමුරේ කනුමුල්ලේ කනුමුල්ලේ පදිංචි ජග්ගහවත්තේ ගෙදර ගෙදර ශාලිදස විදු මහත්තයා කියන්නේ රාහනාපරපුරේ ඉඳලා මේ විද ඉදම් කරන විදතුමෙක් මෙතුමා නිෂ්පාදනය කරන දිව්‍ය අංගනා තයිලේ තමයි තාම බලවත්ම ඖෂධය වෙන්නේ ඒ ඖෂධයට ලකූ කැමැත්තක් ඉඳුමත් තියෙනවා මේ ප්‍රදේශවල ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් මම හිතන්නේ එය ස්නායුගත රෝග සඳහා තාමම මහ ඖෂධ උපකරයක් මේ උප ඖෂධයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා ඒ වගේම තමයි මේ කැඳ ගැන කියපුව විස්තරය ඊටම වැඩගත් අපි ඉලිමක් කරනවා ශ්‍රී ලාංකිකින්ට මේ දේශීය අනන්‍යතාවය සපිරි කැඳ පානයට පුරුෙෙන්න පුරුෙෙලා නිරෝගී ජනතාව පත්වන්න මේ ලග්ගල රාවණා පරපුරේ උරුමේ